السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معاكم عبد الحميد الخن ودي قناتكم باور بوينت برزنتيشن العرض اللي هنقدمه النهارده ان شاء الله بعنوان النيومورفيك افكت قبل ما نبدا المشروع بتاعنا عايزين بس نتكلم عن النيومورفيك يعني ايه نيومورفيك افكت ان المورفك افيكت <تصفيق> زي ما احنا شايفين بيتكون من جزئين الجزء اللي هو الاليفيتد او المرتفع والجزء التاني الانسيت اللي هو المنخفض او الداخل بنصمم كل جزء منهم لوحده وبعد كده بنعمل عمليه دمج بين الجزئين بالشكل ده ده طبعا بيكون ليه استخدامات كتير في تطبيقات الموبايل او الويب ابلكيشن بالشكل ده نبدا مع بعض اول حاجه عندنا هنروح لقايمه انسيرت بعد كده هنضيف شريحه جديده ونروح لفورمات باك و الاختيار الالوان مهم جدا هنروح لور كلرز وبعد كده هننزل تحت هنا هنكتب التدرج ده اي7 اي بي اي دي هيطلع عندنا درجه اللون ده وهي دي الدرجه اللي احنا هنشتغل عليها او هتلاحظ ان معظم تصاميم النيوميرف كلها شغاله باللون ده بعد كده هنروح تاني لقائمه انسيرت ونضيف دايره واحنا بنرسم الدايره هنضغط كنترول مع شيفت هنرسم دايرة بالشكل ده هنروح للشيب اوت لاين ونشيل الاوت او الخطوط الخارجية بعدين نروح كليك يمين فورمات شيب ونروح لي اللون وهنختار نفس اللون اللي احنا اخترناه للخلفية نفس الدرجة بالظبط هتلاحظ دلوقتي لو رجعنا على الشكل بتاعنا هنا ان فيه هنا للشكل اللي هو المرتفع ليه ظلين دول اللي احنا هنصممهم او هنعملهم مع بعض دلوقتي هنروح للدايرة اللي احنا عملناها من شوية وبعدين من قايمة الفورمات شيب هنروح لشادو وهنختار الشكل ده ودرجة اللون هنا هنخليها بالرقم ده A1A5B9 وهنخلي المقدار هنا 60 وهنخلي البلور بتاعنا 20 وديستانس هنخليها خمسطاشر هيطلع عندنا تقريبا بالشكل ده دلوقتي بقى عندنا نعمل الظل اللي فوق هنعمل نسخ للشكل بتاعنا عن طريق كنترول دي ونروح للشادو الشادو هنا جاي من تحت او جاي من الاسفل من الزاويه دي احنا عايزينه يجي من فوق فعايزين نلف الشادو ده بمقدار ميه وثمانين درجه فهنخلي الزاويه هنا بدل ما هي خمسه واربعين هنخليها ميتين خمسه وعشرين ونروح للشادو هنخليه باللون الابيض وهنخلي مقدار الشفافيه بتاعه خمسه وعشرين والبلور والديستنت نفس الايه نفس الدرجه اصبح كده عندي شكلين هنحدد الشكلين وهنعملهم محاذاه بالشكل ده ونعمل كنترول جي عشان نعمل دمج للشكلين كده احنا خلصنا اللي هو الايفليت او الجزء الخارجي المرتفع اللي هو ده هنروح دلوقتي عشان نصمم الانست او الجزء المنخفض هناخد الجزء ده ونعمل له نسخ و كنترول شيفت جي عشان نفك الجروب هناخد الجزء اللي هو الظل الابيض ده هنمسحه مش محتاجينه وهنحدد الجزء ده الجزء ده لو لاحظت هنا هتلاحظ ان الظل بتاعنا جاي من الداخل فهنرجع هنا ونروح لقيمه شادو وهنحدد الظل بتاعنا جاي من الداخل بالشكل ده وهنختار الظل بتاعنا درجه من درجات الخلفيه بس تكون اغمق شويه بالشكل ده و هنعمل لها التدرج بتاعنا هنخليه هنا 60 وهنخلي البلور 20 والديستانس هنخليها 15 تقريبا بنفس الاعدادات بتاعت الجزء ده بعد كده هنروح هنا للجزء ده وهنخليه التدرج التدرج هنا هنخليه نقطتين طيب بس النقطة الأولى هنخليها بنفس الدرجة اللي احنا شغالين بيها. والنقطة التانية او التدرج التانية نخليه باللون الابيض. بعد كده هنروح هنا هنخليها خطي وهنختار الشكل ده. اصبح عندي الشكل الداخلي او الانسيت بالشكل ده. هنضغط كنترول مع شيفت ونصغر الدايرة دي شوية. وهنسحبها فوق الدايرة التانية. اصبح كده الشكلين زي ما انت شايف كده هو ده النيومورف بتاعنا او ده اللي احنا هنشتغل عليه كده اصبح الشكل بتاعنا جاهز باقي كمان ان احنا نعمل الـ الـ الاشكال اللي فوق دي هناخد الجزء ده ونعمله له كنترول دي نحركه هنا الجزء اللي في الداخل مش عايزينه هناخد الجزء ده كنترول شيفت وهنصغره حطه هنا في محاذاه مع الشكل التاني، الجزء ده بقى مهم عشان نطلعه بالمنظر اللي عندنا ده او بالشكل ده، طبعا هنا لو انت هتلاحظ الزراير هنا لها الوان اللي فوق دي ليها الوان، تقدر هنا تعملها بالوان او بدون الوان واحنا هنقول الطريقتين مع بعض، الاول هنحدد الشكل في الداخل وهنروح على التدرج وهنعمل له تدرج ثلاث الوان. اللون الاول هنخليه ابيض واللون الثاني نفس الدرجة بتاع الخلفية واللون الثالث هنخليها درجة غمقه بالشكل ده بعد كده عشان نديله 3D افكت هنروح لي 3D فورمات ومن البيغل هنختار ثاني واحدة هنا وهنخلي دي صفر وهنخلي برضو الهاي بتاعها صفر هيطلع عندي بالشكل ده لاحظ كده اصبح عندي بالشكل اللي احنا شايفينه ده دلوقتي باقي ان احنا نضيف بعض الكلمات او النصوص والايكونات هتقدر هنا من قائمه انسيرت تضيف ايكون ده لو تستخدم اوفيس 365 هنختار ايكونز بالشكل ده نعمل لها انسيرت أيكونز بتاعتنا هتلاحظ هنا ان في الفورمات جرافيك بتاعنا التدرج وبعض الخصائص مش فعالة فهتروح هنا تعملها convert to shape تحولها لشكل ان انها تحولت وتفعلت عندنا التدرج هنعمل التدرج بتاعنا هنا للشكل اللي في الداخل ده ثلاث نقاط النقطة الاولى ممكن نعملها باللون الاحمر والتانية باللون الموف والتالتة بدرجة من درجات اللون البنك عشان تظهر عندك بالشكل ده كده حطينا الايكون نقدر ناخد نص اي نص من اللي احنا كاتبينه ونحطه تحت الشكل هنا برده عشان يبقى في محاذاه الشكل كده اول شكل عندنا اصبح جاهز فوق هنا تقدر تكتب اي حاجه تقدر كمان تغير التدرج هنا لو عايز تعمله ملون إحنا اتفقنا ان هو ممكن يكون ملون او لا فعشان احنا حطينا الايكون ملونة ممكن نخلي الشكل اللي في الداخل هنا برضو ملون بنفس الايه بنفس التدرج كده تقريبا بقى التدرج ماشي مع التدرج بتاع الايكون هنحدد مجموعة الاشكال دي كلها ونعمل لها كنترول دي عشان نطلع منها نسخة معايا اسحبها بالشكل ده غير اه الرقم هنا خليه اثنين ممكن تغير الآيكون بعدين نعمله كنترول دي مرة ثانية، وكمان كنترول دي تقدر تعمل اكتر من شكل خلي دي وليكن ثلاثة ونخلي الثانية دي رقم اربعة اصبح عندي دلوقتي اربع اشكال هناخد الشكل ده المجموعة دي كلها لها كنترول جي نحدد الاشكال كلها و هنعمل كنترول جي عشان نخليها في المنتصف ونعمل لها محاذاه وبعد كده كنترول شيفت جي عشان نفك الضغط مره تانية ننزلهم تحت هنا الاول دلوقتي بقى ان احنا نضيف بعض الانيميشن او الحركات هنروح للشكل الاول ده ونروح للانيميشن و اد انيميشن ونختار مور موشن ونختار الدو ونروح هنا نخليها ويف بريفيس ونضغط هنا مرتين اللي اسمه سند واحد اللي اسمه ستارت واحد نخليها اوتو ريفيرس تايم نخليها انتل اند اوف سلايد وهنحدد الشكل ده كبر شويه هتقف هنا على النقطه الحمراء دي وتضغط شيفت وتبدا تسحبها لفوق بالشكل ده بعد كده هتحدد الشكل ده وتروح للانيميشن بنتر وتضغط عليها مرتين وتحدد الشكل ده تحدد جميع الاشكال زي ما احنا شايفين هتلاحظ هنا ان الاربع حركات نزلوا عندنا الشكل الاول هنسيبه زي ما هو الشكل التاني هنخلي التأخير بتاعه 0.4 الشكل التالت هنخليه 0.8 والشكل الأخير 1.2 هتلاحظ دلوقتي الحركة بتاعتهم بقت بالشكل اللي قدامك ده تقدر تضيف العنوان اللي انت عايزه عشان يبقى العرض النهائي بالشكل ده